Becali, dezvluiri bomb despre cum a vrut să fug din car când a fost condamnat, îi mulcumesc serei ce m-a oprit la aeroport. Gigi Becali a povestit cum a fost oprit la grani, când a vrut să plece, cu o zi înainte de a fi condamnat. Omul de afaceri a declarat ce ar vrea să îi lumească procurorului. Care a dispus oprirea sa la aeroport, întrucât nu ar fi putut se tăreiască în altar? Pe mine m-au oprit la grani, când mergeam la rupciune. M-au oprit la aeroport în searaia a doua zi m-au condamnat. Cu alte cuvinte, se tia ce trebuie să fiu condamnat, au atenionat în alta curte, mi-au inventat un dosar, m-au chemat, m-au oprit de șase ani, n-am dat nicio declarație. De deci ce a fost o invenie, a povestit Becali, la B1 TV. Gigi becali a merturisit ce nu avea intenia de a se mai întoarce în Ar, dacă nu era oprit în acea zi la aeroport, de ce se mă întorc, se fac pucerie degeaba? Omul când e ce e vinovat, zice ce merge-i, îi face pedeapsa, dar când e nevinovat, omul nu mai vine. Eu nu mai veneam. Eu am vrut să le cunosc pe procurorul la care m-a oprit la aeroport, se, să izic, zic rut mâna ce n-am plecat, ce mi distrugeam via înalt, în altar nu pot Dacă ar fi acum, după experiența pe care o am, i dacă fac 5 ani nu rămân în setere intate. Fac puceria, stau 5 ani i rămân în ara mea. Nu pot tărei în se tărei în tate. a mai povestit ce a vrut să se mute cu familia în Grecia, fiind extrem de revoltat de nedreptatea care i s-a făcut, dar i-a dat seama ce nu poate terei în altar. Când eram întemni. I nevasta -i fetele spuneau ce nu vor să mai sta în ara asta. Am zis ce plecme. Apoi, am mers în Grecia să ne mutme acolo, ar ortodox. M-am dus în Grecia, am colindat două zile. Apoi am făcut un exerciiu de imaginație dacă pot tărei aici. Apoi am urcat în avionic când am aterizat în România, am pupat pământul. Am zis ce niciodată nu o să mai am gândul să plec din ara mea. Le mulumesc sereiului procurorului ce m-a oprit la aeroport. Ce eu nu mai veneam, a puntat Gigi Becali. Eu, Giovanni cu Victor, am făcut pucerie cât pentru toată corupia din România. Și pentru fugari, i pentru tot jaful din România. Eu n-am făcut mult, dar au făcut Victorii Giovanni pucerie pentru tot ce s-a furat în România. Familia mea e vinovat pentru tot ce s-a întâmplat în România. Facem noi toată puceria, a mai spus omul de afaceri.